Православної Церкви України з Тернопільщини, Львівщини та Чернігівщини тиждень молилися на Афоні. Боюю, бо не хочу залишати цю проблему своїм дітям, тернополянин Євген Шамрай розповів свою історію. Щодня малює після школи. Олександр Боган з Тернополя відкрив свою першу виставку.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 От. І в 8 годині я був вже в військоматі, тобто 24-го числа. Мене відправили додому і десь в районі 5 години позвонили. І вже з 5-ї години 24-го числа я був в військоматі, то є перших три дні я здійснював охорону». Євгена призначили командиром роти контрдиверсійної боротьби. Каже, після формування підрозділу приступили до бойового злагодження. Боротьба з диверсійними групами противника. Знаходячись в Тернополі, ми здійснювали контрдиверсійні заходи, тобто виїжджали в різноманітні локації, здійснювали розвідувально-пошукові дії по виявленню незаконних формувань. Під час знаходження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 Волонтерки також організовують дозвілля для поранених військових і допомагають їм з поверненням додому. Людмила Подькалець, Андрій Бодок, Суспільне, Новини, Тернопіль. У нас традиція є зустрічати гостей хлібом щільно. На душі радісно і тепло, бо ви, шановні, завітали у наш шкільний музей хліба. Так зустрічають відвідувачів у Гуштинському музеї хліба. Музей створили у 1991 році у місцевій школі. Тут є вісім експозицій, присвячених історії хлібопекарської справи. Колекцію періодично поповнюють новими експонатами – буханцями, які випікають місцеві майстрині. Рецептами, кажуть, не діляться. Ініціаторка створення музею хліба та його керівниця – місцева жителька Ганна Верига. роки чотири гуртинська музея це ми пекли в Київ, на Всеукраїнський фестивалі «Українська паляниця». Найстаріший експонат – весільний коровай, який зберігають у музеї впродовж восьми років. Ось такі корові пекає наша майстиня Ольга Лукаш. А цій випічці – п'ять років. Це паскальні ягнятка. Є двоє маленьких ягняток і великі ягнятки. У нас є формочки спеціальні для випікання, на великодні сято випікають. Чисто повинно бути і прісне. Всього у музеї є приблизно два десятки різновидів хліба, розповідає Ганна Верига. Це калачі, житній та житньо-пшеничний хліб, буханці з маком та кунжутом, плетенки, а також паски та здоба. Аби все це довго зберігалося, у музеї підтримують постійну температуру – плюс 18 градусів, розповідає Ганна Вирига. Також важливо, щоб борошно, з якого випікають хліб для музею, було якісним. У Гуштині місцеві жителі здавна займалися хліборобством, каже керівниця музею. Вона показує, які для цього використовували знаряддя праці. Бачите, бурона така, це рала. Це речі, які використовувалися для випекання хліба. Місили тісто, сіли муку, місили тісто і так підкисали тут. Це жорна. Малі і великі. На це жорна колись люди мололи зерно. У школі діє гурток музеєзнавства, де учні навчаються музейної справи. Ми багато тут працюємо. Ну, їздимо так більшості на конкурсі, проводимо там онлайн екскурсії. Ну, мені дуже подобається, бо то це по перше, це цікаво. Це наша історія. Школярі збирають старовинні знаряддя праці, записують спогади старожилів про хлібопокарську справу у селі, каже директорка школи Тетяна Лань. Чому дітей наших праці хліборобської, хоча б так частково, і вони бачать це на експонатах нашого музею. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Першу персональну виставку в художньому музеї сьогодні презентував юний тернопільський художник Олександр Баган. Йому 10, навчається в 4 класі і кожного дня малює. Не просто це приносить задоволення. Сьогодні на виставці представили 63 його роботи, серед яких пейзажі, натюрморти, портрети. Його мама Тетяна Баган каже, це не всі його роботи. Все на свій погляд, на речі, на більшість речей, і малює він також по-своєму. І також він кожен малюнок викладає дуже. Олександр навчається в Тернопільській школі імені Михайла Бойчука. Його вчитель – заслужений художник України Микола Дмітрух. Я помітив Сашка талант, на жаль, не, не відразу, помітив... Десь за рік після навчання. У нього дуже фантазія розвинута, йому не потрібно шукати ідеї в інтернеті, він ідеї народжує сам. Він є унікальним і неподібним на всіх рештах дітей». Сам Сашко, каже, малює після школи, на одну роботу витрачає від одного до чотирьох днів. Найбільше любить писати картини про Україну. Серед малюнків школяра багато на тему війни. Його дядько зараз воює і хлопець, каже, мріє, щоб Україна якомога швидше перемогла. «Там пише, Ну поборете. Но я цей малюнок намалював заради перемоги, заради того, щоб війна скоріше закінчилася». Виставка Олександра Багана в художньому музеї триватиме два тижні. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся Суспільне Тернопіль. Підписуйтеся на Суспільне Тернопіль у соцмережах.